Vi har en av verdens største edtech-næringer i Norge. Jeg mener att hvis man bruker pengene til å kjøpe løsninger i markedet, så får du pedagoger og teknologer som sammen lager gode digitale læremidler som sikrer tilpassede opplæring. Det er ikke sånne same size fits all løsninger. Vi får konkurranse, og gjennom det så får vi også kvalitet. Og så må vi gi lærere og elever folk frihet utifrån ett stort spektrum alltså en mangfald av aktörer